Bubuie situaia în Marea Britanie, vârful de lance al Brexit, ban negri în campania electorală. Ministrul de Externe al Marii Britanii. Boris Johnson, vârf de lance al campaniei pro-Brexit, a calificat sumpte drept ridicole acuzaciile conform cerorata Brasa ar fi încălcat regulile de financare în timpul campaniei electorale pentru referendumul din 2016, informează Duminica Fp subliniere IPA. Un lansator de alerte a afirmat ce votele ave principalul grup care a condus campania în favoarea Brexitului, a donat fonduri către un grup mai mic cu care avea lecturi pentru a evita depsublinierea plafonului legal de cheltuieli. Legea electorală britanică interzice coordonarea între campanii care se presupune ce trebuie să fie independente. Boris Johnson a condamnat sublinierea i calificat drept total ridicole aceste afirmații preluate de The Observer subliniere I postul de subliniere The Channel 4 News. avea că sublinierea tigat în mod cinstit, subliniere ilegal comperezi Uniunea Europeană într-un an, a notat ministrul pe contul său de Twitter. Potrivit informațiilor difuzate de The Observer sub liniere I.Chanel Patronius. Votele ave era aproape de limita legală de 7 milioane de lire sterline, 8 milioane de euro, atunci când a făcut o donație de 625.000 de, de lire sterline unui mic grup pro-Brexit denumit BEI în ultimele zile de campanie pentru referendum. Hachnir Sani, care a lucrat pentru campania Beleave, a afirmat ce Votele era foarte implicat în activitatea grupului sublinierei ce ei au folosit Beleave pentru adept sublinierei plafonul de cheltuie sublinierei nu doar cu o Ei au spus și aceasta nu este coordonat, însă a fost, a susținut Sahmir San la postul Khanel Patru. Votele avea negat aceste acuzacii, iar un purtor de cuvânt al său a amintit ce membrii comisiei electorale au decis de două ori în favoarea grupului în această privință.